Enskari-kyttö moi, Kristas Snow moi. Tarvitsi joku teemabiisi. Mä jotenkin haluaisin, että mua olisi teemabiisi. Enskari-kyttää, Enskari-kyttää, enskari kyttää, enskari, kyttää, enskari, kyttää, enskari kyttää. Ei. Se kuulostaa siltä niinku Enskari on enska, on joku mies ja sitten se kyttäilee. Ja se kuulostaa pervolta. Ei. Ehkä ensi kerralla. Enskari-kyttä! Enskari-kytässä meikäläinen, uh, uh, Puhuu mistä mä oon innoissani, arvostelen leffoja. Totta puhuen, mä en tiedä mitä tapahtuu enskari Mä menen jokaisen leffan ehdoilla. Katsotaan mitä tulee ja mitä mä keksin. Niin semmosia asioita tulee. Mutta ainakin arvosteluja ja sitten ä, puhun elokuvista, joista mä oon innoissani. Tänään Tänään kudassa meikäläinen meinaa tehdä tällaisen uh, first reaction video, koska mä oon nähnyt näitä uh, niinku tehtävän. Ja on semmonen leffa, mistä mulle on lähetetty, ää, mun sisko on lähettänyt minulle linkin, että kato, tää on pakko mennä kattoon, ja kaksi mun friendia on laittanut linkin, että apua en jaksa odottaa. Ja tämä on suomalainen leffa. 25.1. tulee ensi iltaan semmonen leffa kuin Aurora, jossa on pääosissa Mimosa Villamo. Ja nyt kun mä menin tänne siteille, niin täällä lukee, että täällä on myös ää, viimeisenä nimenä toki, mutta Miitta sormali? Tiedättää, kun paljon rakasta rakastan Miitta Sorvalia. Miitta Sorvali voi tehdä ihan mitä mä oon tässä maailmassa. And she's the funniest shit. There's is goat, there is. Älä puhu englantia, koska ei osaa enää. <köhö> Miitta Sorvali is one funny bitch, sanotaanko näin. Joten olen innoissani siitä. Uh, nyt mä vienaan kuitenkin tämän trailerin, ja katsoit, mistä on kysymys uh, Aurora-elokuvasta. Mä en tiedä tästä mitään, paitsi että tässä on Mimosa. Mimosa on huike muu! Minkäslainen tilanne sinulla? Entä pitää sanoa semmoinen että et en suosittele menee ha toomiseen hanges niin makaamaan, koska tulee virtsis. Tän tähän on mitä sieltä et kannata ää, makaa toomisessa hangessa tuolla, koska tulee virts tarkon se on tosi ikävää. Sinulla Aurora nyt sitten on elämässä. Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. If I would die, my daughter gets automatically asylum. Don't think about that. Maybe you can find a wife here. <laughs> Mitä? Jos vaikka niinko oikeesti rakastuu. 3000, that's all I have. And you find me someone to get married to. You're fucking crazy all <laughs> over <of> you. Hold <laughs> on! Oon balleriina. Joo, joo, joo! Hurrikani tai kun mukaan ootte ne ilmiö. Siinä oot enemmänkin niinkö kiskoilla ku lukeva liekin heiti. Metsävä momentum säädös. Demetina, balleriina. Ots vaalsee! ei happe, ei ilma, ku se a demetina. Kunnon ihmistä haluaapi pirrakasta Ja sanoo kultsi. Yli yö. Joo, joo, joo, kyllä, kyllä, kiitos kyllä. Haluan nähdä tämän elokuvan. On semmonen piirakka, kun on vittukin. Voida ikään. elääkään. <laughs> ja miitta tietysti. On sellainen piirakka, kuin on en tiedä asiasta mitään. Ensi reaktio haluan nähdä tämän elokuvan. Mä myönnän semmosen asian, mikä on ehkä vähän synti. Mä en... kauheasti. Eikä kotimaisesta elokuvista... Anteeksi, niin, että mä oon, mä oon tosi kriittinen. Mun on vaikea katsoa kotimaisia elokuvia. Ää, lempielokuvani ovat ää, Helmiä ja Sikoja. Ja sitten tota, pitkä kuuma kesä. Ne on niin hyviä, että mä voisin katsoa niitä koko ajan. Ne on mun lempielokuvia. Ihan niinku... Todellakin ihan loistavia elokuvia. Tää näyttää tosi hyvältä. Tässä on ihana tunnelma. Tunnelmasta kymmenen niinku plus. Kuvat on tosi kauniita, vaikuttaa tosi tunteikkaalta, hauskalta, ihana tota Suomimaisemaa ja onko tää Lapissa, kun tapahtuu? Mistä tää tapahtuu? Mutta anyway, näyttää tosi hyvältä. 25.1. tulee ensi-iltaan. Menen sinne. Ehkä sen takia, kun se pyyttä, niin mä näen tämän elokuvan. Pian. Katsokaa traileri. Laitan se tähän alle. Äh, linkki tuon traileriin, käykää kattoon, kommentoikaa, mitä mieltä te olette, odotatteko tätä leffaa, äh, miltä se vaikuttaa teistä. Äh, aloitetaan keskustelu, koska musta on ihana niin jutella leffoista ja hypettää, että minkälaisia ne on. Älä äh, mut tähän näin, että mä näen sitten teidän kommentin. Sääpätäkään äh, itteni, niin että saan ilmoituksessa. Jotain sellaista. Jutellaan tästä leffasta. Odotatteko te, miltä vaikuttaa Mimosa? Entä Miitta Sorvali? Tässä on myös Pamela tuolla. Hyvännäköinen mies, pääosa. Who is he? Kertokaa hänestä lisää. I like him. Hei! Eskarikyttä kuittaa! Nähdään ens kerralla, moi!